واخيرا جيشي أي, أي, أي, أي. سلامتك أخيرا الجيش بريجة النورية دياله آه. عاجم لا <تصفيق> لا بعد ما مزيان صافي دابا الله باش أنها تقرب ليها وهي ما، هي داخل غير برا باش تقرب ليها راه سبحان الله العظيم سهل الله سبحانه وتعالى من السبب الله العظيم الله شي هاي وين إن شاء الله نخلي ترجع فين زاد كي راه ما صعيبه <تصفيق> المهم هو انه اني درنا له الدوا يعني بوماده الجلديه كينا بدلت له الدواري اسكات يا اخي عرف هذيك العين ضاراه ان شاء الله وندير جاني ان شاء الله يا حتى إن شاء الله و غدي نجي نحاول نعاود حاجة ندير فيها تلك العينين ديالها مزيان شوفوا إلا كاين شي أمل دبر على العين شوية و خو أنها مضروبة العين شوية كون خير أنا وجهنا الله سبحانه وتعالى تعالى لأن السبب لها سبحان الله خودي تحياتي لكم الله أعوذ بجيم تساونا فيديو قادم إن شاء الله فيديو قادم